Bé bon dia a tothom us donem la benvinguda a l'Escola Administració Pública com sempre hi és tradició en l'EAPSOP la Lab comencem puntuals no esperem ni un minut més sobretot perquè hi ha molta gent que ha vingut a l'hora que se us ha convocat bé la sessió d'avui que és la novena sessió de la Lab tracta un tema realment interessant un tema doncs sobre territoris intel·ligents sobretot també administracions intel·ligents no només les smart cities sinó si les administracions també són intel·ligents els serveis públics intel·ligents i no des d'una visió exclusivament bonista és a dir de flors i viola sinó també des d'un punt crític de l'experiència d'uns quants anys ja aplicant aquestes aquesta matèria doncs a, a l'entorn de les ciutats especialment però també a l'entorn de les regions com l'estratègia les, Mercat que impulsa el Govern de la Generalitat per parlar d'això tenim un dels millors experts de Catalunya a l'àmbit local diria de més enllà que és en Pep Budí. En Pep Budí eh, va, va ser el responsable de tota l'estratègia esmercit i a l'Ajuntament de Cambrils en el seu moment va dir que de ja té una experiència prèvia al municipi petit però amb grans projectes. Diguem-ho així. així i ara actualment és el responsable de tota l'àrea tecnològica i d'Smart City, i tot plegat i us ho explicarà molt millor que jo perquè aquests càrrecs a vegades són complexes no? <fí> amb aquestes responsabilitats a l'Ajuntament de Tarragona. A en Pep doncs és emprenedor és un dels puntals de, de la innovació i de l'administració digital i intel·ligent al nostre país i per això l'hem demanat que vingui. Um, jo no m'embolico més, simplement doncs moltes gràcies per venir Pep Absolutely. i tot teu i després com ja sabeu uh, d'aquí una estoneta quan ja acabi la seva intervenció farem la conversa habitual on esperem que tingueu moltes preguntes, reflexions, debat i que tot plegat sigui molt, molt productiu per tant jo us deixo amb en Pep que em sembla que baixarà qui vagi i estarà. Sí. Però, sí. Però, dalt, Bé bon dia. Eh... Si em permeteu baixo aquí baix i així sí, m'espai una mica millor i, i com deia segons les preguntes sota disparat. Bé, eh, gràcies Jesús per la presentació i, i sobretot eh, gràcies per la invitació això d'experta de, de en la matèria crec que eh, a vegades l'expertesa la fa la pràctica o les males pràctiques que t'ajuden a aprendre i, i al final eh, entomar una mica noves cultures dins de les organitzacions que et permetin assumir riscos i, i intentar vendre pilots i, i aquestes històries que et fa d'alguna forma trencar la status quo de les organitzacions eh, amb vistes també a el que està passant una mica al món no? perquè estem amb el dia a dia tancats i al final dius ho explorem una mica i intentem avançar-nos a la demanda o al final la societat es passa pel damunt. No? Eh, com bé comentava el Jesús eh, porto uns 20 anys al sector públic des de l'àmbit purament local per tant el trinxera amb la primera línia amb el ciutadà uh, i, i al final dins dels processos de transformació dins de la casa doncs uh, uh, amb l'estadi de maduresa o d'abans uh, amb l'àmbit de l'administració electrònica i processos de transformació doncs vam, vam considerar oportú doncs obrir un nou camí que era l'explorar al paradigma de les smart cities si jo us preguntés avui aquest matí aquí a la sala Quin concepte teniu de les smart cities o, o què és el que us aflora quan us diuen smart cities eh, que, que, que opinaríeu quin concepte, quin concepte teniu de smart cities com a tal. Despeixem-nos una miqueta al, al, al matí sense por perquè segurament del que dieu o penseu teniu raó vale? i per tant estem aquí per, per col·laborar i per, i per eh, participar de, de òbviament de, del que és el repte de les smart cities alguna proposta una visió que tingueu sobre Smart Cities, alguna pràctica que hagueu, us hagueu relacionat amb un Smart City, no? Bé, al final eh, tot això comença bàsicament per uns. Ah. Bé, bàsicament eh, la presentació era enfocada una mica a la contextualització i una mica de tendències sobre per què deixa Smart Cities i, i en quin punt ens trobem més que a, a un caràcter o, o presentació eminentment tècnica vale? per tant si hi ha tecnòlegs eh, friquis de la tecnologia i tal eh, us demano disculpes per anticipat perquè no, no pertem a una presentació molt tècnica vale? sinó que és una presentació una mica de, de contextualització conscienciació vale? i també que anem detectant una miqueta les evolucions que ha anat seguint Uh, aquest, uh, aquest concepte barra via filosofia. ¿vale? Per tant jo crec que tenim una sèrie de, de reptes o mega reptes o de mega tendències a nivell global ¿vale? on els territoris estan sotmesos bàsicament uh, a problemes en l'àmbit climàtic, ¿vale? a una gestió uh, eficient dels recursos, ¿vale? ja sigui econòmics, naturals, tenim una densificació de les ciutats, Val? Eh, també tenim un creixement demogràfic important val? i a la vegada tenim un envelliment de la població bastant important. Val? Tenim eh, un repte pel que és la longevitat i per tant com garantim una mica la qualitat de vida de les persones en aquesta nova situació. Val? Paral·lelament eh, tenim unes tendències on nosaltres com a ciutadans eh, entomem eh, la maduresa de les tecnologies de la informació i la comunicació i per tant estem en un entorn on l'hiperconnectivitat i la mobilitat ha promulgat o, o, o diguem-ne ha promogut que, que nosaltres com a ciutadans entonem la tecnologia perquè ens en porta valor i aquesta maduresa fa que canviem els hàbits de la relació els hàbits de consum la relació amb els nostres fills ha canviat els nostres fills el tenen mòbil o comuniquem a través de WhatsApp o bàsicament Uh, ja, no, ja no sabem el, el tema d'abans de què arribes a casa, et truques, no sé què, tot això ha canviat. I, per tant, estem en un entorn on uh, la tecnologia és totalment disruptiva i els serveis són totalment personalitzats, ubicux, en qualsevol lloc, en qualsevol moment, tenim accés a informació, a prendre decisions, o, a, o inclús a, a, a, a produir coneixement i a produir informació. Tot això ho entomem bàsicament perquè ens aporta valor ens aporta un valor i per tant aquestes tendències les entomem i l'administració pública davant de tot això com reacciona? Pues reaccionar a vegades tard i a més a més malament. Per què? Perquè el mercat d'alguna forma pròpiament per supervivència o per competitivitat el que fa és innovar treure nous productes nous serveis. Entre que aquests productes i serveis es consoliden a la societat passen uns 5 anys. Val? En el moment que la ciutadà diu hòstia això m'aporta valor o en toma eh, i realment canvia els hàbits de consum, passen uns altres cinc anys, hàbits de consum, hàbits de comportament, hàbits de relacions, entre que el ciutadà entoma i canvia els hàbits i l'administració s'entera, passen cinc anys més. I llavors diu hòstia hem de començar a regular això, hem de començar a legislar-ho, hem de començar abans no legisla, i l'administració acaba realment entomant el repte passen 5 anys més per tant òbviament estem en un escenari en què l'administració arriba tard a les tendències vale? uh, i per tant d'alguna forma intentar avançar-nos a tot aquest tema explorant permanentment uh, les tendències o reptes que han a nivell global. Vale? Si no en tingués prou arriben noves tecnologies disruptives, disruptives per què perquè canvien totalment les regles de negoci del mercat, moltes empreses, les petites startups són capaces de competir amb grans monstres gràcies a totes les tecnologies disruptives, ja no calen grans capacitats d'inversió per a fer front a competència amb monstres del mercat, per exemple, tot el tema del cloud, I em direu hòstia, el cloud ja fa temps que va, ja sóc consumidor de cloud, Vale, pues, intenteu traslladar això a l'administració amb vale? la llei de contractes que tenim uh, amb, amb el canvi cultural uh, amb, amb el canvi econòmic partides d'inversió sempre buscant inversió això implica uh, passar a despesa corrent uh, tenim pressupost de despesa corrent els capítols dos estan, estan totalment trencats uh, sobre desbordats per tant Eh, la tecnologia és, però, però a nivell d'administracions ens costa com entomem tot això. En Quan els petits o, o el sector privat eh, són àgils, implantant aquestes tecnologies, nosaltres eh, ens costa molt adoptar aquests canvis. Internet de les coses, estem davant d'una nova era d'internet. Vam començar per la web, vam passar per les xarxes socials, internet de les persones, arribem a un escenari d'internet de les coses internet de les coses no concebim només com a part tecnològica sensòrica sinó el potencial que això ens dona d'adquirir informació tractar informació prendre decisions val, i per tant eh, anar cap a una, un escenari que després veurem que és pròpiament la, la de l'administració d'intel·ligent no? Big data mm, sí que sona i sí que en pràctiques però el repte real està en com som capaços de preguntar realment aquestes tecnologies perquè ens donguin el que realment volem no estem preparats amb, amb l'àmbit de l'analítica de dades no tenim perfils professionals en aquest sentit vale? per tant. Tot això també va de canvi cultural de noves competències digitals de nous perfils professionals que eh, ens han d'anar adaptant a tots aquests reptes. Vale? 5G hem dit hiperconnectivitat -hiper el 5G serà també totalment disruptiu no solament per la baixa latència i grans capacitats que tindrà sinó perquè obrirà noves oportunitats de negoci, nous mercats que ara desconeixem. Blockchain, Blockchain també us ho tinc molt a parlar, no està madur encara en aquests moments però si mireu una mica la tendència darrere que hi ha un gran consorci que és a l'Àstria no sé si us sona on hi ha moltes empreses de l'IBEX 35 això què vol dir no és la tecnologia madura però si el mercat ives 35 està darrere és que veu que això desintermediarà totalment el mercat val tots aquests tercers de confiança que d'avui tenim registres de, de la propietat eh, la pròpia administració que, que actuen moltes vegades com a com a tercer de confiança blockchain trencarà això val aquesta confiança es delega en una xarxa cap a la pròpia disseny o, o la pròpia infraestructura aporta confiança, seguretat, descentralització i per tant aquests tercers de confiança o aquesta centralitat que tenim es diluirà molt. Val? Intel·ligència artificial que barrejat amb el big data ja no estem parlant de business intel·ligents o de quadres de comandament que són merament pres, eh, descriptius. Estem parlant de serveis que et prescriuran val? o t ajudaran a la presa de decisions en l'àmbit d'administració intel·ligent intel·ligent en qualsevol de les dimensions que després veurem. Per tant hi ha un repte important sobre la taula que sí o sí ens tocarà. Això del procediment administratiu, administració electrònica, bueno, no deixa de ser una part més. Però que hem d'obrir mires i parlar ja d'administracions intel·ligents que vagin entomant aquests, aquests ecosistemes. Per tant davant de tot això també una altra paraula que he anat sentint últimament suposo que és el de la transformació digital vale? I, i no res més i no m'ho feu definir tampoc perquè al final si busques a Google hi ha 78 milions d'entrades amb el qual cadascú té una definició pròpia i cadascú eh, us exposarà una mica de què va la transformació digital però sí que va de com les empreses de data d'avui veuen això i realment adopten una estratègia o uns processos que intentin transformar les organitzacions val? des de tots els punts de vista a nivell estratègic a nivell de lideratge a nivell de transformació de processos sota un paradigma digital purament per tant reconcebint o redefinint els serveis des de l'òptica digital val? redefinint els punts de contacte amb el ciutadà amb els clients fixeu-vos la banca tanca oficines, remodela oficines, un tracte més personalitzat, val? abans un crèdit tenen tres mesos, sis mesos, l'anàlisi de riscos, o no sé què, ara quasi bé vas a l'oficina i surts amb un crèdit al moment i personalitzat. Per què? Perquè darrere tenen tècniques de big data, tenen tot el teu perfil, totes les teves dates i amb sistemes d'intel·ligència artificial te fan avaluació del risc al moment i li diu si li pots donar o no li pots donar. Val? per tant aquest context hi és i si el ciutadà això cada dia està al damunt quan se'n vagi a l'administració i ha d'agafar un tiquet, fer cua, porten 25 papers i no sé què, mm, anem malament. El ciutadà és molt més exigent perquè el diàriament la relació amb la ciutat amb les empreses serà així i amb l'administració no serà així. Per tant, transformació digital, estratègies o s'ha d'institucionalitzar d'alguna forma Uh, realment una estratègia de transformar processos, relacions amb els ciutadans i sobretot cultura, val? va de persones i per tant hem d'acompanyar, competenciar. Val? Aquesta sessió d'avui o les sessions que porteu fent aquí a l'APC OpenLab és un símptoma d'això, d'intentar conscienciar, acompanyar, difondre perquè realment uh, ho entomeu dins a la, a la vostra feina dia a dia. Val? Per tant les smarts en quin punt ens trobem veiem tot això tendències les smart cities a on es troben amb tot això. Les smart cities al final amb aquests moments jo m'atreviria a dir que és una confluència de tot això confluència de tendències reptes a nivell global i tendències tecnològiques que els ciutadans els ciutadans en tomen eh, amb pròpiament el, el Deia, no? Els dir el reptes tendències amb la disrupció de les tecnologies noves. I per tant, amb eh, el context que ens trobàvem de crisi, eh, Europa defineix tot uns els plans de transformació on el que es pretén és que eh, la societat eh, generi nova economia basada en l'innovació i amb, i amb, i amb economia digital val i que les agendes d'Europa que això és traslladat a l'àmbiitat estatal, que eren l'agenda la digital on comença a aparèixer el concepte de ciutats inteligentes per donar la capacitat de les ciutats de transformar-se en ciutats intel·ligents però potser des una primera òptica més d'eficiència en la gestió pública. I òbviament l'agenda la digital de Catalunya 2020 on tot això es trasllada d'alguna forma amb estratègies i plans d'actuació amb aquesta línia. Per tant eh, hem vist uns reptes molt eh, variopintos val? i per tant les smart cities eh, comencen a agafar un caràcter molt polièdric és a dir no va només de tecnologia sinó que va de com millorar la qualitat de vida bàsicament a eh, eh, posar la tecnologia a disposició dels ciutadans. Val? Per tant no, no, no és que hi hagi un concepte únic sinó que el smart cities va més d'una filosofia de que de, de forma polièdrica o de forma holística som capaços de mitjançant tecnologia millorar els serveis dels ciutadans val? per tant eh, veiem que té un impacte eh, territorial val i si em permeteu eh, com a territorial no, no enfoqueu les vostres ciutats o els límits geopolítics o, o, o en base dels centros de població va de, de, la, de la ciutat òbviament i l'àmbit d'influència en el que tinguem val? perquè al final venen turistes del lloc i bé parlem de, de destinacions turístiques intel·ligents. Uh, venen persones a treballar a la ciutat val? per tant la mobilitat de les persones i l'afectació amb el nostre territori uh, també és comuna i per tant no, no ens podem circunscriure només amb el nostre límit territorial val? O, o per competències. així. Vale? Va d'eficiència també va de gestió pública. Aquestes tecnologies que estàvem dient ens permeten eh, arribar a monitoritzar uns serveis públics val? Eh, amb una retroalimentació que ens ajudi a prendre decisions i per tant no solament ser eficaços sinó afegint una component econòmica perquè serem, realment siguem eficients optimitzant recursos val? i per què no monitoritzant el concessionari d'un servei públic perquè realment puguem certificar que allò que està fent ho està fent bé. Val? I això què passa que també porta a, a un canvi cultural de que aquests serveis que estem gestionant més que anar per immobilitzats o per inversions en vehicles per exemple de, del tema de la gestió de residus o recollida de residus. Anem ja pensant en qualitat de servei. Si hi ha unes freqüències programades i hi ha um, uns, no sé així, unes tones de residus a, a gestionar doncs hem de ser capaços de verificar val, i pagar per qualitat de servei que dimensioni els recursos en base al servei, al concessionari, vale? eh, també va de, de mobilitat, val? Eh, va d'economia, com millorar la, la competitivitat del nostre territori, de les empreses, dels emprenedors, val? Eh, generar nova economia, eh, bàsicament la tendència és la nova economia verda val? i nova economia digital basada en dades, val? després comentaré una mica aquest tema, també va d'administració, òbviament, Val? la gestió de lo públic que comentàvem fins ara l'eficàcia eficiència com obrim també les corporacions i facilitem informació perquè els ciutadans estiguin empoderats i preguis decisions de Va la ciutadania òbviament val? com a centre com el centre de, la, de les polítiques o d'aquesta predisposició de la tecnologia a que li porti valor. Val? Tot això d'aquest carter tipolèdric, obviousament, eh, requereix d'un model de governança bastant robustal, Perquè si us fixeu, en tota la que té, des de les corporacions, des del massatge públic gestionar o governar tot aquest tipus de projectes, val? Implica doncs, des de gestionar eh, infraestructures, eh, a relacions eh, amb ciutadans, amb centres de coneixement, eh, bueno, al final requereix una governança del plegat important d'aconseguir um, una mica amb el títol de, de la sessió, uh, tot i que és el car·àcter polièdric, m'agradaria centrar-me en dos aspectes, el, el títol de la xerrada en territoris intel·ligents, administracions intel·ligents, al final una de les dimensions que és pròpiament el territori que com bé deia abans no, no penseu únicament amb l'àmbit eh, purament local i, o competencial, eh, al final serà un element val, primordial on els ciutadà relacionaran amb la ciutat o amb l'entorn mitjançant la connectivitat. Dèiem abans la hiperconnectivitat i dèiem abans també que arribarà al 5G i arribarà a eh, concessionàries on sensoritzaran elements de, de l'espai urbà. La connectivitat és un element fonamental, val, per tant Uh, serà l'espai natural de relació del ciutadà amb les ciutats i l'administració pública ha de ser capaç de a través dels serveis i de la connectivitat obtenir dades i, i, i d'alguna forma avaluar el pols de la ciutat per detectar quin és els nous hàbits del ciutadà i quines són les noves necessitats. Vale? Ara estem mesurant o estem rendint comptes en base a una prestació de serveis que potser vegades no cobreixen ben bé necessitats però som uns excel·lents gestors perquè estem donant uns serveis tenim uns rendiments i ja està i moltes vegades també es, ens valoren perquè hòstia m'ha esgotat el 100% del pressupost inclús me una mica fora. Per què? Perquè si nosaltres també ve el conseller o qui sigui i diu hòstia et partida me l'emporto cap a un altre lloc perquè se'l gastaran. Per tant Uh, no es prima tampoc l'eficiència amb aquesta gestió pública. Si tinc un, un pressupost X i me gasto un 50% i he aconseguit els objectius, champany i pastes, no? Al final, uh, aquesta eficiència amb algun, la cultura una del de lo públic uh, no està tan valorada. Vale? Com deia abans, si algú agafa la llei de, de base de règim local, no? ens circunscrivem bàsicament amb els competències que tenim el transport públic aigua potable no sé què però no, no agafem la llei de bases de reptes locals diguem-ho així vale? no, ens, no ens destinem només a la norma vale? per tant va de àmbits d'influència necessitats comunes establir sinergies amb el territori i per tant no mirar-se al malic constantment sinó obrir mires col·laborar amb poblacions veïnes o mares metropolitanes val i favorir escala i projectes comuns. Per tant hem de ser capaços que amb aquest pols de la ciutat hem de ser capaços d'alguna forma recollir informació però a la vegada amb aquesta visió d'àmbits d'influència o de comunes hem de ser capaços de compartir aquesta informació i ser capaços de comparar-nos també. Al final ciutadà si ha d'anar a una població veïna o d'anar a treballar en un lloc o ha de portar els, els nens en una escola ha de ser capaç de prendre decisions en base a la informació que nosaltres reportem. Vale? Al final diguéssim que podríem tindre un tripat baix de l'administració o dels centres educatius i t'avaluar bueno, el que m'interessa o m'interessa més portar els nens. No per ubicació geogràfica sinó per valoracions eh, o per informació que l'administració es reporti. tot és discutible eh? després ho comentarem i... i si entrem purament en l'àmbit de l'administració comentàvem abans l'administració electrònica, administració digital potser tu començaria a tocar parlar d'administració intel·ligent i aquí si em permeteu la llicència <coughs> eh, jo parlo d'administració House, coneixes tots House? Vau veure la sèrie? Sí, era disruptor també no? al seu moment, trencava esquemes de que era un hospital, de que era un metge. Quin, quin era la seva premissa? Ho he explicat a baix però es veu? tothom m'enteix. No? Per tant, què passava quan venia un, un, un pacient, no? el primer que el pacient li deia, doncs ell òbviament ho posava en dubte i què feia? Doncs, bàsicament el primer que feia era explorar, agafava i començava a explorar el pacient, ah, pues això és el que nosaltres com a administració, tindre un ull ficat a fora i recollir tendències i evidències i canvis d'hàbit per començar a internalitzar el que està passant, sí? un altre tema, agilitat. L'administració és àgil? Llàstimosament no. Som innovadors? Home, cada vegada, cada vegada més, no? Ho intentem, sí o no? I prenem riscos? Deixaràs més fotut, no? És a dir, jugar amb els diners públics, intentar assumir riscos és complicat però va amb la cultura de, de, del, del nou paradigma, és a dir, al final hem de fer pilots vale? i Smart Cities també va d'això, és a dir, intentar arriscar-nos, fer petits pilots, també per intentar explicar coses, perquè els Smart Cities tots veniu amb una idea al cap de Smart Cities i no sabem si hem, ens hem relacionat amb els Smart Cities o no, o allò que estem fent eh, servirà o no servirà. Per tant, també cal molta comunicació, molta de pilot previ, perquè la ciutat també també interactuï, vegi quina valor aporta, monitoritzem, interessa no interessa, cobrim necessitats, per tant també hem d'assumir riscos en aquest nou entorn. I òbviament després també hi ha un risc macro, és a dir, com escalem tots aquests pilots. Moltes coses s'han quedat amb pilots, no s'han escalat, hi ha problemes d'escalabilitat d'aquests projectes. I sobretot quan parlem de projectes col·laboratius amb altres territoris. Vale. Arribem a la part jurídica i ens diu és es que no tens competències per donar aquest servei a un altre municipi. Tu vas a la Diputació és es que ara no toca això. Va vale. I, i què fem? Com ens calem? Va vale. per tant tenim aquí escletxa un escletxa o un, un punt feble a l'administració de cap a la part pràctica o la part de territoris i, i, i eh, sí que estem oberts a col·laborar a fer projectes i tal però per la part competencial, jurídica, contractual, tenim problemes. Vale? Seguim amb el house, hem explorat, hem fet proves, val? però les decisions o el diagnòstic en base a què el feia, purament amb dades, si sí o no, analítiques, exacte, doncs pues aquí estem igual, l'administració com a proveïdor d'assaig públics, els serveis per naturalesa són intangibles, per tant com decidir com decidim o com eh, prestem serveis si eh, no ens fonamentem en dades vale? per tant el repte principal de l'administració està en com ens convertim en organitzacions que es diem ara data driven és a dir com fiquem les dades com a actiu eh, a la corporació vale? i aquí implica el treball de governança vale? hem de ser capaços identificar orígens de dades catalogar-los posar-los en valor i passar de, de les dades en brut a contextualitzar-les i perquè portin informació als gestors públics val? i puguin analitzar i prestar serveis d'una forma eficient. Val? I aquí, obren, aquí hi ha una altra línia de debat val? que és pròpiament la qualitat de les dades. O si sigui, No totes les dades són bones. Val? Per tant, aquí també hi ha uns índexs uns índex d'error barra, mar, barra marges de maniobra val? per tant les administracions tenim moltes dades però a vegades són de bona qualitat i aquí podem entrar doncs, des de pròpiament el disseny d'un sistema d'informació de base a com el tenim i com se vincula al territori com se vincula a eh, qualsevol altre àmbit. Disseny dels serveis amb el centre com a, amb les dades com el centre de tota la nova definició de serveis públics hem de dissenyar-los ja pensant en què? amb l'obertura per defecte de, de totes les dades o la informació que ens generi val? via des d'expansia activa val? oferint el dret d'accés a la informació. Val? Pensant també amb la reutilització tenim normes. Val? En aquest cas sí que hi ha norma i, i antiga val? modificades posteriorment que pensa ja amb la reutilització d'aquestes dades. Val? Pensant també amb les dades que ens vindran de l'àmbit dels smart cities val? i també des del pròpiament el procediment administratiu que estem acostumats és dir, al final per s'adixar els drets dels ciutadans via procediment administratiu hem de tenir un prisma també de com produirem i resoldrem aquests, aquestes gestions. Per tant, al centre hi ha les dades i hem de ser capaços de pensar ja en, aquest, en aquests quatre conceptes de a l'hora de prescriure o dissenyar serveis nous no? o a l'hora de transformar-los. No? Parlem de transformació digital tots aquests processos els hem de, de transformar sota aquesta nova òptica. No? I també serà administració intel·ligent si som capaços en qualsevol moment de respondre a això, però no solament nosaltres, sinó el ciutadà, si nosaltres obrim per defecte i el ciutadà eh, perdona i els serveis estan sotmesos permanentment a una auditoria social, val? I això, em, i això em refereixo a, a un rendiment de comptes continu, val? si som capaços de respondre a això, què, per què, quan, on, qui, com i quan, realment tindrem informació per prendre decisions i a la vegada a recuperar la confiança del ciutadà amb el sector públic. Obertura per defecte, tot això que dèiem abans per defecte ha d'estar obert. No hi ha altra via, no hi ha altra via de realment tancar el cercle de transformació digital a les ciutats intel·ligents si no tot allò que produïm, tot allò que recopilem no ho a disposició de la ciutat perquè generi nou coneixement, nova economia, val? per tant és un 360 graus que hem d'anar movent. Val? I aquí us deixo una part, eh, una reflexió del Borja Tsuara, vaig tenir el ple de, de participar en una taula amb ell i em va agradar perquè realment fan una taula rasa de, de què considera ell una administració intel·ligent, d'acord? I aquí hi ha un decàleg us ho deixo eh, on és bastant disruptiu també perquè al final, eh, per exemple, la part de pressupostos de, de, base, de base zero, els pressupostos de l'administració com es fan? Copi, la menys, pasta, més o menys d'un percent i tenim pressupost nou, deixem-ho resumir així. Allà, si realment tenim una administració intel·ligent on hi ha uns programes estratègics, uns plans, unes actuacions, Vale. Això determinarà el pressupost i les prioritats d'inversió o de despesa. Vale. El copy paste pas té veure que no hi ha pròpiament una estratègia continuista. Vale. Per tant cultura de gestió per projectes programes i actuacions. Vale. Polítiques basades en dades que és el que estàvem comentant fins ara. La monitorització l'execució. Tant de les programes i actuacions que estan planificades com monitorització dels serveis públics via territoris intel·ligents, sensorització, captació de dades, avaluació, eh, eh, etcètera. Vale? La rendició de comptes per fent, que us comentava hem de tornar i explicar contínuament què estem fent, com ho estem fent vale? i amb quins recursos ho estem fent. L'avaluació de resultats, el delat de la liquidació del pressupost, vale? tot això quan parles d'obrir o com parles de plans i programes temes, doncs ja, pues en part d'aquests temes ja però és que l'oposició se'n fotrà el coll, bueno, ja, la, la, la posició i la ciutadania i, i la resta. No? Uh, la superació de l'índex d'execució pressupostària que us comentava abans val? es premia aquell que es gasta tot el pressupost i s'hi pot una mica més val? en quant bueno, realment hi ha impacte, hi ha valor, i ha resultats val? i al final el que deia ell és que bueno, tot això s'ha de també premiar o sancionar. Si no, no, no, no, si no premiem realment l'eficiència, la gestió eh, pública eficient, doncs, bueno, al final ho quedem al dia a dia. Bueno, us ho deixo aquí perquè que és una reflexió important. Vale? Vale. Visto lo visto, la filosofia, deixem-ho dir -ho així, vale? la filosofia Smart City, que vegada traieu-li més la part de City vale? i fiqueu-nos més amb, amb la part del ciutadà. Vale? que us deia abans, és a dia final la City, deixem-ho, bueno, simplement el concepte d'on va néixer, però com que va de territoris o d'àmbits d'influència, eh, va de ciutadà, vale? al final la ciutat eh, es concep com a plataforma, vale? diguem-ho així, on es produeixen o, o hi ha un ecosistema digital, vale? al final el concepte de la filosofia de Smart City va amb la ciutat com a plataforma per construir ecosistemes digitals i aprofitar sinergies per a la transformació digital. Com dèiem abans la transformació digital amb el primer context que dèiem estava enfocat de portes cap a dins és a dir al final aquestes corporacions el que fan o institucions públiques és adoptar la transformació digital a dins bàsicament amb la relació del ciutadà però no estem acostumats a fer una transformació digital a d'extra és a dir que si la ciutat és una, una veritable plataforma hem d'obrir espais d'innovació oberta posant valor les dades, afavorint nova economia i per tant parlem de, de la ciutat com a plataforma de transformació digital en aquesta obertura també d'aquest procés de transformació digital. Per tant en el context que estem parlant hem vist que les dades ha de ser un actiu sí o sí, no toca altra. Hi ha les noves formes de relació i, i, i pren el pols de la ciutat via plataforma que ara veurem hem de ser capaços de determinar nous serveis públics, detectàvem noves necessitats i prendre decisions per cobrir-les i continuarem a continuar, monitorització, nous serveis públics, noves necessitats, decisions i anar fent, val? per tant aquí us deixo una mica la concepció o el model que en aquest cas s'està treballant a Tarragona de lo que seria la ciutat com a plataforma. Val? I teniu extrem extrem des del de ciutadà, els serveis que percep, però no només serveis digitals sinó l'ecosistema amb els labs val? amb dades obertes, amb solucions al app mòbils, amb portals web, amb tramitacions, pròpiament els serveis, residus, edificis, enllumenat, turisme, patrimoni, etcètera, val? i com això interactua cap a la corporació. Val? amb connectivitat, en quins tipus de xarxa, en quins desplegaments de, de connectivitat hem de fer, per a tenir una plataforma de ciutat que tot això sigui capaç de mesurar el pols i donar informació als gestors públics i a la ciutadania pròpiament val? i com a últim Estade tenim la part dels sistemes d'informació de tota la vida, val? no sé si aquí va, ah, sí que va. per tant, ciutadà, val? serveis, la, la part de censòrica o de com reportar informació de la ciutat o la relació del ciutadà amb la ciutat cap a, cap a la plataforma de la ciutat, val? Eh, espais de monitorització de la ciutat sobre alguns verticals, energia, mobilitat, etcètera. Val? I com entomem des dels sistemes d'informació interns de la corporació de pròpiament la producció administrativa, la gestió, val? hem de ser capaços també de lligar-ho a la gestió administrativa. No tenim una, un sistema de gestió de l'administració expedient electrònica i tenim una plataforma de ciutat. No, hem de ser capaços de creuar i certificar coses que estan passant a la ciutat, de concessions de serveis públics. Vale? I òbviament tot això doncs, involucrant amb les empreses municipals, vale? quadres d'acombanyament integrals, que jo tenia a de prendre decisions, vale? per tant la ciutat com a plataforma no ens focalitzem només amb aquestes estadis de Smart Cities amb plataformes de ciutat intel·ligent. Això té una implicació directa amb els sistemes d'informació interns, amb les facturacions, amb la comptabilitat, amb avaluacions, amb els plans i programes que vam abans, plans i programes, objectius, tot això ens ha de reportar informació cap a l'estratègia i ser capaços d'avaluar-ho amb els quadres de comandament i reportar-ho. Per tant, Ara sí si intentem descodrinyar aquesta part d'aquí que és pròpia la, la, la plataforma de ciutat val, tenim estandarització ja, ja no hi són les 178.104 que intenta definir com ha de ser una plataforma de ciutat intel·ligent, identifica components, peces, val, per deixar això, això sigui possible. Val. També és veritat que a nivell de Barcelona doncs, tenen la, la plataforma CityOS que també va molt aninada en aquest àmbit que estan acabant d'implementar i també la llibralitzaran. Per tant, eh, programari lliure, obertura d'aquest cas o reutilització d'eines, eh, economia d'escala, etc etc. Hi ha altres plataformes tipus Firework a la sortida d'Europa on hi ha operadors eh, privats que les, les implanten. Eh, també teniu eh, la plataforma o el disseny de la plataforma de la Diputació de Barcelona eh, que en aquest cas és un agent impulsor i una gent actiu en donar aquest servei als municipis de l'àrea de Barcelona, de la província de Barcelona, no tenim aquesta sort a Tarragona de moment. I aquí era la plataforma que s'estava dissenyant des de, les, des, de, des de la Generalitat via Estratègies Mercat, que tenim el bufarull, eh, on estàvem dissenyant la plataforma de ciutat però amb una visió de constru, construir una smart regions, és a dir, que comentava abans del territori no que aquestes plataformes siguin capaços d'interoperar amb altres plataformes d'altres ciutats per intentar eh, homogenitzar comparar eh, agrupar dades de, de, de tota la regió. Vale? Són varios models vale? però que sapigueu que teniu una part d'estandardització ja via la, la 178.000 amb el qual tenia una mica dels components que s'han d'identificar a l'hora de muntar una plataforma de, de ciutat. Vale? però com deia abans no es, no es destina únicament a la tecnologia o a la plataforma tecnològica, val? al final han de ser capaços d'afavorir sinergies, ecosistemes d'innovació oberta, d'aquí les figures dels labs famosos i el lab d'avui aquí també és un exemple, on tenim aportació d'idea, innovació, cocreació de serveis, val? Per tot això els fonamenten dades, han de ser capaços de reportar, donar dades i informació que permetin generar aquesta nova eh, economia. Vale? I l'última pregunta ho estem aconseguint? Home, doncs, eh, sincerament si un fa una gullada el que està passant una mica no?, amb exploració que he anat dient al llarg d'aquesta xerrada, doncs, bueno, hi ha iniciatives, hi ha iniciatives, hi ha consciència i vale? per tant des de Sant Cugat, Cambrils, Terrassa, Reus, eh, les estratègies Mercat, a Sant Feliu, teniu exemples val? a Barcelona i a Tarragona de que estem treballant en aquesta línia val? i per tant eh, jo crec que sí que estem fent camí, si sí hi ha cap consciència, val? teniu marcs de referència, val? qualsevol estratègia de l'àmbit dels Smart Cities, ha de tindre un, unes referències o anar alineats amb unes referències eh, com és l'horitzó ja 2020, Uh, les estratègies d'agenda urbana, uh, hi ha estratègies que hem d'alinear-nos també per una part important que és que tots aquests projectes i totes aquestes plataformes costen diners val? i per tant a Europa hi ha diners per aconseguir aquests tipus d'estratègies per fer-les efectibles uh, i per tant l'estratègia obviamente ha de determinar un model de ciutat o de territori que volem esdevenir val? però ha d'anar alineat amb els reptes o mega reptes que dèiem al principi i per tant les agendes digitals d'Europa, de l'Estat, de Catalunya, val? Les, les hem de tenir presents. La pròpia nostra, nosaltres tenim per un costat la Fundació Tarragona Smart, era Smart City i ara s'ha canviat per Smart Region, val? la Fundació treballa en un àmbit més territorial i d'àmbit d'influència el que és el Camp de Tarragona i l'Ajuntament ha adoptat la estratègia pròpia interna ETGN-2022, un nom com un altre però que sí que intenta a, a establir a, sobre els tres pilars nous que tenim de nou model TIC a nivell d'infraestructures i serveis posant el focus sobre les tecnologies que vindran val? i que ja tenim el data d'avui l'altre és el govern digital obert i transparent per defecte l'obertura la reutilització per defecte des de la producció administrativa, per agafar la tercera pota que és com internalitzem tota la gestió de l'espai urbà i aquest sensor de la ciutat. Val? Òbviament amb una governança estratègica, parlava de governança, tot això hi ha qui ha fet oficines tècniques externalitzades, hi ha qui ha fet oficines internes, hi ha que hi ha un director de projectes Smart Cities, en el segon cas hi ha d'haver algú que coordini, que agrupi iniciatives val? i projectes en aquestes línies val? i també eh, el posicionament eh, com, a, com a objectiu element transversal i la innovació. Val? la innovació hem dit abans que hem de ser capaços de ser organitzacions àmbit d'extres mentre estem produint el dia a dia hem de tenir una visió una exploració en que internalitzant totes les noves tendències. Val? Però si ho estem aconseguint o no realment ho marquen els indicadors estàvem dient abans rendiment de comptes objectius però hem de ser capaços de mesurar-ho totes les estratègies Uh, en aquest sentit, hi ha una I sobre de 37.120 que estableix un conjunt d'un 100 indicadors on avalua realment si aquesta uh, filosofia smart va tenir èxit o no vale? I també tenim una altra línia que és els objectius de desenvolupament sostenible. Vale? Uh, els objectius estan, són de les Nacions Unides vale? i és un altre element a mesurar perquè també són intangibles. Vale? com la pobresa, com l'ocupació, com... per tant hem de ser capaços de mesurar val? aquests indicadors eh, diguem-ne potser més objectius diguem-ho així, val? no tan mesurables directament objectius. Per on acabant? Dèiem si ho estem aconseguint, doncs òbviament estem fent camí, estem conscienciats, ens falta agilitat, falta poder escalar iniciatives val eh, però bueno, és com el nen al final té un model val? i falta anar madurant en aquest sentit. Val? Per tant eh, si us sembla bé jo resumiré dient que sí que ho, anem al bon camí però ens falta encara eh, madurar en aquest sentit. Pues, eh, gràcies i espero que, que hi hagi sortit interessant. Teniu, teniu molt temps per fer preguntes jo crec que ha estat una presentació que ha tocat molts temes i tots ells molt interessants i a més a més els ha obert per tant potser els podeu tancar vosaltres o els pot conjuntament els podeu anar tancant per tant teniu molta estona per fer preguntes uh, no a aixecar la mà i les meves companyes us aniran passant el micro perquè aquí al davant. Hola bon dia la pregunta és molt molt ràpida perquè al final ja va tan ràpid, tan ràpid, tan ràpid que no t'he enganxat al final. Uh, quan has parlat dels objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU, anteriorment has parlat de 100 indicadors, 100 indicadors. Podries repetir, si us plau, d'on surten aquests 100 indicadors? Sí. I, uh, I quin és l'autor? Merci. Ah, uh, els 100 indicadors, eh, uh, que uh, es crea a, a, a, a través de les primeres iniciatives de Smart Cities. Eh, amb la voluntat d'homogenitzar i d'estandarditzar una mica eh, amb eh, aquesta gestió de les ciutats es crea una ontologia a través del que, que es diu el City Protocol Society val? que estava liderada també amb membres d'aquí de, de la Comunitat de Catalunya eh, i el que fan és eh, a part de definir un model ontològic de les ciutats o dels territoris i les relacions que vèiem no, dels ciutadans amb tots els serveis públics Uh, entren al grup de treball de la d'estandardització de l'UNE de de de de de amb el qual uh, participen i, i s'estableixen uns 100 indicadors uh, per poder uh, avaluar i, com, i comparar les ciutats val? I, i de fet hi ha, hi ha alguna web que en cas no, no, no l'he posat però jo en cas te la faig arribar uh -huh. uh, on hi ha un portal que es permet comparar ciutats en base d'aquests indicadors. Vale, i, i si no recordo merament hi havia València, Barcelona eh, i, i altres ciutats del món però l'àmbit nacional crec que aquí hi havia dos o tres i et permet això comparar a nivell educatiu, a nivell d'ocupació, a nivell de bueno, esten, esten, indicadors estandarditzats que permeten comparar els ciutats o territoris. Hola, què tal? Soc el Miquel Àngel l'abril treballo a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, l'equip de comunicació. Uh, primer gràcies per la ponència Pep ha estat molt inspiradora. Molt bé, uh, voldria fer-te dues preguntes ràpides. La primera mh, seria a tota aquesta filosofia smart eh, entenem que va lligada també a un canvi de valors. Uh -huh. eh, la primera pregunta seria tu creus que l'administració coneix els seus propis valors per estar preparada per aquest canvi paradigmàtic de, de la Smart? Aquesta seria la primera pregunta. I la segona eh, la primera part de la teva ponència has fet una diagnosi de que anem tard i malament que això és bueno, és evident lligant-ho amb el final aquesta maduresa no, d'aquest nen que va, que va creixent eh, m'agradaria preguntar-te quines amenaces o resistències detectes respecte a la teva experiència en aquest camp i en el temps que portes a l'administració perquè aquest creixement no es doni d'una forma més sostenible però més ràpida també. Quines amenaces reals concretes i sinceres creus que hi ha perquè això no es doni d'una forma més ràpida. Gràcies. Va, eh, no, no parlem amb plata i ja està. Apaga la càmera si plau. Perdona la primera m'has dit ah, valors valors. Eh, sí òbviament és a dir eh, tot això posa en crisi eh, però no solament l'administració eh, de forma generalitzada. Eh, l'ètica i els valors en, en aquest àmbit de la gestió de les dades i la privacitat de, de les persones. Eh? Per tant amb eh, el nostre cas se le supone que tenim protecció de dades, veiem la intimitat de les persones i per tant és més com, com articular aquest tema amb els concessionaris o, o privats que els relacionen amb nosaltres. Vale? Per tant hem de tenir molt clar que tot això va via plecs tècnics val? per tant confidencialitat, la sobirania de les dades de qui és, les dades me les envies a mi, val? al final estem acostumats a concessió un servei, empresa dóna amb tu les solucions i jo pues bueno, vale. i ha ser al revés, és a dir la tendència de ser que amb els plecs tècnics hem de requerir la informació, val? tu pots tenir la plataforma la teva solució però la informació me l'envies a mi i me l'envies com jo et diré i si falta sensoritzar ho sensoritges tu, Per a la informació o el control del servei l'hem de tenir nosaltres sempre. L'ètica i els valors està suportat també amb, amb, amb les tendències, és a dir, tots som conscients que estem lliurant dades a operadors d'aquestes solucions tecnològiques noves, no? aquestes tendències però estem, ho estem fent i estem disposats a fer-ho ara realment qui triomfarà amb aquest nou entorn digital és el qui sigui transparent i et digui quin us està, està fent les dades, a qui les està cedint val? i per tant expliqui realment els seus valors uh, uh, i la seva ètica en el vers del tractament de les teves dades. Val? Això genera confiança val? i en aquest sentit seràs un usuari més fidel o menys fidel en base també a aquesta ètica o valors que et promulguin. No? També és veritat que bueno surten notícies al Premi no sé tal Facebook no sé quan s'ha posat en crisi no sé quants passwords eh... heu sortit de les xarxes socials que, que han sigut afectades per aquests afers. Quants d'aquí després de que Facebook hagi no sé què hagi sigut eh, interpel·lat de ningú de seguretat eh, heu sortit d'aquesta xarxa social? Un? Abans, Fins. ningú més? teniu Facebook per dir alguna sí. Per tant eh, sí que és veritat i hem de fer aquesta reflexió però no estem madurs i, i, i vaig a col·lació encara amb l última diapositiva depèn de decisions en aquest sentit és dir m'estan maixecant a la base de publicitat m'estan no sé què tenen el, el meu patró de comportament els meus hàbits però bueno, eh, suposem eh, el valor que ens està portant respecte a què estem cedint. No? és un tema d'equilibris i l'altra les problemàtiques que tenim a l'hora d'implantar això de madurar, més o menys ho he anat al llarg de, de la xerrada però jo crec que és un tema cultural, és un tema cultural, uh, quan vas a un departament o vas a exposar iniciatives per innovar te diuen, <laughs> vaig fins aquí no tinc temps i això és un, això és un uh, una tònica habitual, en qualsevol ajuntament, i jo portava quasi 20 anys a Cambrils, a estic de Tarragona i el discurs és el mateix, anem a fondo, no tinc gent, o sigui, el discurs de no tinc gent s'ha d'acabar, abans del 2007 no hi tornarem, els recursos s'han d'optimitzar eh, i per a una nova forma de gestionar, vale? si estem pensant encara augmentar plantilles és complicat, per tant forma part també d'aquest procés de transformació digital, hem d'explicar les coses, s'ha de convèncer la gent, se'ls ha acompanyar i per tant és a dir, no, no farem eh, megaprojectes al primer dia, els pilots també són importants per mostrar quin valor tenen ells a l'hora de gestionar-ho, perquè si tu vas allà i dius vull montar el Centilo per sensoritzar, dius oh, bon dia, eh? però si tu fas un mini pilot i els ensenyes què pot obtenir, com pot eh, negociar amb el proveïdor, com pot, hòstia, doncs ja, ja, ja canvia la cosa. No? Per tant es falta explicar, convèncer va? i demostrar Uh, en aquest sentit a la part interna. L'altre és que uh, a nivell de territori, territori àmbit territorial àmbit d'influència territorial a Tarragona som conscients d'això i nosaltres ens vam agrupar ja fa u, quants anys uh, entre ajuntaments consells comarcals i diputació uh, amb el qual estem treballant sinergies conjuntes de projectes en Mar City i ens trobem amb el que comentava abans amb escalabilitat d'aquests temes. Vale? Eh, hi ha una solució per exemple d'aparcaments i mobilitat que van fer Reus i Cambrils que ara la, entre la Tarragona i Salou i per tant té, és una solució regional de mobilitat eh, en quant a pagar les zones blaves a recarga de vehicles elèctrics vale? però ens trobem amb això que fem convenis i convenis i convenis i arriba un punt que diuen bueno, competències per donar serveix a un altre ho vols escalar a la Diputació i Diputació et diu doncs pues no m'he tocat encara es marca en quan competencialment si voleu vale, és un candidat formidable per extendre aquestes solucions al territori. Vale. Per tant estem amb, amb equilibris que costa que anem madurant de forma més accelerada no? però és un tema cultural jurídic bueno, que també hem de repensar l'administració com, com ens ho plantegem. Vale. No sé si ha respost bé Bon dia. Ah, bueno, aquí bon dia. Sóc eh, Joan Gavaldà de Cornellà. Eh, el company com em comentava el tema de valors. Jo volia centrar potser en l'organització. L'organització en principi de en aquest cas en el teu cas de, de local o potser de la Generalitat o, o, o de l'Estat. Eh, parlant de, de territoris eh, intel·ligents Eh, estem parlant eh, que implica eh, té actors que són privats però bàsicament el que està impulsant és eh, l'administració pública qui, qui, qui té l'interès eh, real de, de crear més oportunitats pels pel ciutadans. No? Eh, bàsicament veig, veig aquesta opció d'aprofitar aquestes noves tecnologies i a les tecnologies, les tecnologies que tenim actualment i que vindran per donar més bon servei al, al ciutadà. Però clar, per altra banda tenim l'organització real que eh, estan en les administracions. Si actualment estem en la fase o que hauríem de tenir la fase de l'administració electrònica ja implementada i eh, l'administració electrònica no, en, no és només l'aplicació de, de de sistemes i de, de programari eh, telemàtic per poder mm -hmm. fer procediments sinó que és també un canvi a l'organització eh, interna de, de l'administració. Si encara estem potser en administracions que estan en una organització clàssica tradicional de burocràcia, de burocràcia no han fet el canvi cap a un administració electrònica que comporta aquesta obertura no? de, de, de mires veig com la, la passar cap a l'administració intel·ligent que seria pas més, més lògic no de fet mm. ja tenim l'electrònica anem a la intel·ligent per, perquè tot això que sigui intern traçat d'eixi cap a cap a la ciutat. Quines resist, resistències internes ja ho has comentat però que és una motxilla molt gran veig jo eh, tota l'organització interna que no està eh, predisposada a, a fer canvis que fins i tot eh, normativament hauria d'estar eh, l'administració la, electrònica davant d'una administració o d'uns territoris intel·ligents eh, joventat comentat, ho veuen potser fins i tot més, més llunyà, no? Eh, llavors, com acabem de lligar al pas aquest de eh, conviure amb administracions que són clarament encara tradicionals, amb vies de la transformació cap a la electrònica i que fins i tot ja comencen a haver-hi administracions que ja estàvem parlant d'administració intel·ligent, no? com com fem com diguem els tres tres models que que han sigut la intel·ligent per mi com una conseqüència, una conseqüència, una conseqüència de, més, no? De la, de la... Pues ho lliguem eh, amb, la, amb la diapositiva que té davants, que que que s'ha de, de les dos mans, no? Al final que, que hem de ser organitzacions ambidextres i òbviament tenim un repte que és la electrònica, vale? eh, Com a, com a tal l'administració electrònica que és que és un tema molt redondant no? i ho portem parlant -ho des del 2007 eh, sinó abans eh, i cert que data d'avui encara no, no hi ha administracions que estiguin eh, adoptades amb aquest, amb aquest repte. Òbviament és un tema cultural com d'abans al final tot això és cultural és a dir tenim unes organitzacions amb un status quo i amb una cultura organitzativa establerta i costa molt trencar-les i tens dos vies és a dir o l'organització es canvia abans i es prepara es reorganitza eh, i redissenya els processos per després eh, automatitzar-los etcètera però l'experiència em diu que això és molt costós i molt llarg o adoptes uns models eh, en aquest cas és, és el meu model on via tecnologia trenques l'organització pel mig estableixes models oberts i flexibles és a dir perdonem l'expressió eh, però, però jo els dic si estàs produint merda, faràs merda electrònica, però l'estàs fent electrònica. Vale? Sí, és que a veure, cal, no podem esperar a repensar l'organització, a reestructurar-nos, a, a dir, vale, vinga, va, com farem això, hòstia, no, M han passat 20 anys no? i de fet els, els han passat. Eh, per tant, eh, en aquest cas la tecnologia és el facilitador nat per innovar o repensar o reorganitzar. Vale. hi ha moltes tendències que diuen no, home però és que primer són les persones i tal, jo soc d'opinió que és dir trenquem organització, acompanyem-los, òbviament no se'ls pot deixar sols, s'ha d'explicar, acompanyar, formar el que convingui però trenquem organització. és a dir no hi ha altra via vale. eh, i això ho he fet ara a 1 de gener, a Tarragona precisament doncs no, no hi havia expedient electrònic, vam dissenyar un model en 6 mesos, i vam estar tres mesos formant, tres dies a setmana, acompanyant, explicant i el de gener vam arrencar i hostia, tothom està dins. Vale? Dius és que la llicència d'obres és una merda perquè demanen 25 papers, ja bueno, eh, arribarem a l'excel·lència però de moment estem produint electrònic, tenim indicadors, tenim dades, podem reportar l'abans, estem ajudant a prendre decisions més ràpid, quin és l'impacte econòmic que estem generant, això abans era, no sé, anem fent. Clar, ara es veuen amb dades que poden prendre decisions i quin és l'impacte i els terminis, Vinga, però ara anem a optimitzar no? i en paral·lel, òbviament, en doncs l'àmbit Smart City hi es d'anar avançant o has d'anar ficant mà perquè la societat va avançant. Vale? Sí que arribem en un punt en què hi ha la dicotomia o, o, o el dubte de dir hòstia molt Smart City i per treure-ho llicència lligència trigo mesos. És cert, d'administració -ho intel·ligent, I, home, doncs no, no gaire. Vale. I aquí doncs és un entres amb, amb, amb, amb la transformació dels processos i dir bueno anem a assentar-nos i ser eficients, vale. declaracions responsables, comunicacions prèvies, hi ha altres fórmules que permeten agilitzar això i no demanar papers, el 39, el 40 ja ens donen, i abans el 2007 ja ens ho deixava clar, vale. eh, però no hi ha aquesta maduresa encara com per dir vale, doncs, eh, i, i les plataformes moltes vegades eh, perquè al final no demanar paper es vol interoperar i, i no tenim un escenari madur i, i garantit d'interoperar. No? Eh, que En aquest sentit és brutal la feina que està fent vale? però l'estat de moment que fot una patada endavant i diu dos anys més és que no està preparada infraestructura per tot això. Vale? Per tant eh, però el que deia al principi anem pel bon camí però ens falta trencar aquesta cultura vale? i tindre plataformes i serveis més garantits. I, i, i consistents no provoca desconfiança llavors és, és, és mossegar la cua no tinc confiança si no demano aquests papers no es puc validar perquè a vegades cau i no sé què i no ho puc. Vale? Per tant hem de ser eh, conseqüents tots plegats vale? però sí que hem de ser disruptors dins de les organitzacions I, i el que hem trobat ara nosaltres des de la posta en marxa del, del gener és que la gent s'està reorganitzant la gent s'està plantejant les coses, si tu entres en un debat constant de bueno és que t'has de preparar així i t'has de fer això i tindràs això, bueno mm, per què? Si que no ho veuen, quan no ho veuen i ho palpen diuen hòstia pues sí, tu ho havies d'informar abans i ho has fet per tant diuen hòstia pues tenia raó, pues, endavant mm, però, però clar hem d'informar i ser conseqüents en què es trobaran, com es trobaran i nada a la mà de la gent. No sé si per aquí. H <sighs> Això ja, això ja és innovar, no? Sí, sí, però... de que no hi ha ningú que faci les coses que doncs, tu. Per tant, no tens pressió, jo que sigui, no tens competidors al mercat que t'ho facin. Per tant, aquí és més voluntarista vegades o d'una obligació legal que una no part de la realitat del sistema. Que que crec que és important. Després, la, la qüestió crec que de la feixa digital, és a dir, la Smart City pensa molt en tecnologies, en connectivitat i tot això, però hi ha gent que no té accés a en digital, però el món del paper a encara el té molt present i és necessari. I aquí... parlem, de, parlem de ciutadà, en el món real o en contacte amb la persona. I, bueno, doncs, eh, i finalment jo crec que l'Smart City s'ha de fer una pregunta o, o l'Smart City s'ha de una pregunta que és, posen el centre, posen el centre al ciutadà, posen el centre a l'administració o posen el centre de la tecnologia. Si, si tu poses el centre en una d'aquestes tres coses, jo crec que el model canvi jo crec des del de vista, que el model ha de ser el ciutadà, és a dir, mm. què El ciutadà, el, paper, el ciutadà és un poder important que té interessos, però potser el que ho necessiti més mai tindrà accés a, ni a aquesta tecnologia ni sabrà que existeix el Smart City. per tant, dir, de pensava una vegada els serveis, no només tecnològics, sinó la transformació del, del funcionari o del servidor públic, de més proper, fins i tot més present en certs casos que quan la manifestació digital és la desaparició de la també espasis, tot és automàtic i funcionare un estat. Tot carrer, per costa totalment de amb tu en que el centre de tot això ha de ser el ciutadà, obviousment, o sigui, al final és la nostra finalitat i el nostre servei públic va satisfare les necessitats dels ciutadans. Basés que, que sí que és veritat que a un moment he dit que, que que avaluem nosaltres si, si estem aconseguint o no resultats en base a l'avaluació dels serveis però que a vegades hi ha ja serveis que en aquests moments ja no estem cobrint necessitats per tant hem de ser capaços d'analitzar o rebre el pols dels els hàbits que estan tenint en si ho estem satisfent o no. Eh, és veritat que hi ha ciutadans en paper però és que ja, ja està regulat això és dir la 39 ja et diu que hi ha una sèrie d'obligats però és que el ciutadà té tot el dret d'anar a l'Ajuntament o a la Diputació i, i relacionar-se amb paper si vol i aquesta part està coberta vale? eh, però ens faríem creus els pares tenen 70 i pico d'anys i van amb el WhatsApp i naveguen per les xarxes socials i no han fet formació per tant també és un de que aquests serveis digitals han de ser fàcils usables accessibles i vale? per tant hem de trobar un punt d'equilibri de que tot això que estem fent realment aporti valor i sigui fàcil d'utilitzar, el ciutadà és digital des del punt de vista que els necessitats i és fàcil o si no no hi aniria i també també hem de tenir present que els ciutadans com a persones físiques els relacionen amb ajuntament dos o tres vegades l'any, les empreses no, no, no, no tan així però el ciutadà real jo amb el meu ajuntament Només me n'entero quan paga l'IBI. Però, per però... No, perquè no necessites l'Ajuntament. És a dir, els serveis socials, per exemple, per què? Per... necessiten un contacte contínuo. I ja sí. el eh, que veia que l'assistència social és més propera i molt més present. Uh -huh. Però dir, que l'SmartCity no ha d'oblidar la realitat de les persones que, no. que més necessiten i que més desconectades estaran. Vull dir, que, perquè si no... És a dir, tu l'administració només per les persones connectades. Sí, però aquest servei que esteu... No, Estic d'acord però, però eh, estem pensant en un servei finalista val? però si tu ara et trasllades aquest servei aplicant la filosofia smart un servei d'atenció domiciliària el pots prestar des d'una òptica smart sí? a nivell de sensibilització de necessitats de la persona que t'avisi que puguis monitoritzar-la per tant és a dir no pensem únicament amb el ciutadà com a la relació tecnològica que tenim nosaltres sinó com som capaços naltros de millorar li el servei o la qualitat de vida a través de la tecnologia no vol dir que sigui ell l'utilitari final de la tecnologia però sí que aquest procés o aquest servei si el pensem des de l'òptica que deia abans de com reutilitzar la informació com la captem com eh, és allí una, perquè aplicar una filosofia smart vale? per tant eh, i tenies altra pregunta que era de, de recursos. recursos. Bé, bueno, eh, és una part de la innovació. Eh, al, al principi també comentava que les estratègies eh, des d'aquest punt de vista de smart eh, si les alinies amb totes les agendes digitals i, i amb el que Europa eh, busca hi ha fons de finançament. Val? Ara també hi ha possibilitats per exemple eh, no sé el, inversió que teniu amb, amb, amb solucions tecnològiques però el cloud és un facilitador per no dependre tant de la, la inversió que puguis arribar a disposar. És un pagament per ús, més serveis o més demanda tinguis pagaràs més, menys de tinguis pagaràs menys. Per tant s'adequa a la demanda real val? i et despreocupes d'un manteniment, una evolució tecnològica de tot el que tinguis. Val? Ara òbviament la para contractual doncs, bueno, hem de tenir present això. Bueno, vull dir d'instruments n'hi ha però cal aterrar-los no? i, i Hola bon dia jo estic a l'àrea TIC del Departament de Territori i en principi quan, o sigui he vingut a la xerrada perquè també m'interessa per, per temes concrets de, del departament doncs el món local etc. i de vegades amb el tema d'administració digital veig que s'està avançant des de diferents administracions en el mateix sentit però tinc la sensació de que tots estem inventant la roda eh. llavors et volia preguntar des de la teva experiència Uh, quina és la millor manera de treballar col·laborativament en el sentit de conèixer quines iniciatives estan portant a terme ja no dintre fins i tot de, de, de les administracions de Catalunya sinó de l'Estat o d'Europa per poder treballar conjuntament i no treballar diguéssim uh, sense conèixer que és el que s'està treballant amb altres, amb altres organismes. Marci. Eh, sí que és veritat. Uh, administració electrònica cadascú ha reinventat, aquí a Catalunya hem tingut la sort de que el, el Consorci Oc va establir una mica el model, una, una espècie d'arquitectura que va ajudar una mica a aterrar aquest tema i anar una mica tots alineats amb una sèrie de serveis comuns, per tant la part d'enòtum és comuna a l'administració catalana i a vegades entreprenent amb la part de l'Estat, perquè faciliten molt aquest camí però sí que és veritat que el model cada casa ha fet el que ha pogut bona mena ha pogut eh, i amb l'àmbit dels Smart City eh, fruit d'aquesta primera experiència per això una mica el camp de Tarragona ens vam agrupar val, per compartir una mica eh, aquests reptes i per establir sinergies per dir escolta, anem tots plegats compartim i anem una mica amb un model homogeni val. els problemes que té un eh, els pregunta als companys un potser ho ha resolt. Va, per no intentar fer, reinventar l'hora de contínuament i a vegades era més de que algú ho pregunto o com va resoldre això sinó que directament fiqueu sobre la taula bé, i treballar en projectes comuns. Mm, foros en l'àmbit de Mercè també n'hi ha i a la RECI la, la red nacional de Ciudades, de Ciudades Intel·ligentes on també hi ha tot un conjunt de ciutats que intenten estandarditzar, que intenten però és a dir foros n'hi han, però normes d'estandardització n'hi han en tema d'indicadors, en tema de plataforma de ciutat, s'ha fet un treball ja una mica més eh, previ que t'ajuda a mica a encarreglar una mica de forma homogènia totes aquestes solucions. Vale? Quan parlem d'un àmbit més estrictament TIC, eh? a de plataformes, d'interoperabilitat, vale? per cas ho abans, si la interoperabilitat en l'àmbit d'administració electrònica no la tenim madura, doncs imaginem això d'aquí, vale? per tant Uh, si sí, hi ha foros i ha experiències però no hi ha diguéssim una, una línia comuna diguéssim el model ha de ser aquest no. A més és perquè de models també n'hi ha molts és a dir uh, la, la filosofia és mare amb pobles petits serà una filosofia diferent i un model diferent i en grans ciutats potser tindrà un model més d'eficiència en gestió pública no amb els serveis de residus energètics perquè és on hi ha gran, la gran partida econòmica que es pot optimitzar no. Bueno cada, cada territori o ciutat té el seu model. No? o ha d'esdevenir el seu model. Però sí que és veritat que la part de, de Baend o de plataformes o, doncs hi ha, hi ha una mica més d'estandardització i homoització. Pregun All al darrere. Hola, Hola. Hola. Endic Meritxi i Vargas. soc secretària municipal del món Jurídic. Uh, I aleshores bueno, que hi ha algunes coses que has dit que m'han agradat molt, no? Això no va de, de, de procediment ni d'expedients de, electrònics ni tot això, no? Però jo, jo, jo la sensació que tinc de l'experiència que porto al món local i tal és que un dels problemes som els propis juristes, no? Diguem-ne. Bueno. Tenim... No, no, però som un problema perquè tenim un problema perquè tenim un, una hiperregulació en matèria de, de bueno, matèries vàries i una dispersió normativa brutal i, i normes contradictòries amb posterioritat. Jo, jo l'altre dia parlàvem per exemple dels habilitats que ens surt una, un reglament el 2018 que ens està dient coses surrealistes respecte a l'administració electrònica que està aprovada la llei, 39. la llei 39 de fet és procediment administratiu que segueix eren era el 92 però introdueix un element que és la plataforma on es produeix el, el procediment que passa a ser electrònica vull dir tota una sèrie d'elements que clar jo, jo et volia una mica preguntar perquè jo al final la sensació que sempre tinc és que aconseguim avançar quan es donen una, una comunió de, de, de, de disciplines que, que coincideixen no? la disciplina tecnològica la jurídica i l'organitzativa quan es posen en línia es veuen projectes d'avenç no uh -huh. però amb el tema de les Smart City em queda una mica el dubte a bueno, part d'aquesta de la visió aquesta eh, d'aconseguir aquesta visió de la ciutat sigui una visió que entri dintre l'organització no de connectar tot aquest back office i tal amb, amb, amb el que seria el projecte de, de, de, de Smart City eh? uh -huh. però la, el dubte que em crida perquè jo no he entrat en projectes d'aquests encara no he tingut la sort és si és, són projectes que a nivell de l'organització és que són capaços de, perquè jo una mica la sensació és com que sembla la gent es pensa que són projectes polítics, no? O sigui, és com la modernitat, ara la modernitat passa ja no per fer expedients al altre, sinó que ara, ara anem a posar sensors a tot arreu i, i, i anem a dir que som una ciutat intel·ligent, no? jo m'arriba moltes vegades aquesta percepció de la gent de l'administració eh, dir ah, i ara fixa't ara ara se ponen a posar sensors per a captar dades que necessitem per anar perquè com que no sabem ni gestionar les dades bàsiques que ja tenim com anem a, a fer això no llavors uh -huh. una miqueta el, jo, jo, jo veig claríssim que, que és un tema imprescindible eh, perquè si no no, no aconseguirem avançar però eu sigut capaços de traslladar que la visió no és només un tema polític sinó que és realment un tema de, de de ciutadania de, de necessitats o i sigui, l'organització aconsegueix a, a veure això o encara està mirant l'expedient electrònic perquè jo sé que hi han impulsos molt importants perquè bueno, hi ha gent que esteu fent un, un treball supermago però no sé si realment esteu conseguint connectar amb aquest back office de, de, de, de l'organització local. Eh, Bona bueno, forma part una miqueta de, de l'exercici que dèiem abans de, de, de comunicar no? al final eh, com tractem el retorn de la inversió diguem-ho així d'aquests tipus de projecte. Eh, doncs L'escenari inicial és bàsicament a part més enllà del pilot és plasmar una mica les dades que els ajuti a prendre decisions. Òbviament eh, el tècnic o li, o li facilita la feina o costa molt que t'entri. Vale? O vindrà quan al moment en què li un determinat servei li plantegen uns, uns components tecnològics que diuen hòstia ara com ho fem això. Vale? per tant eh, sí que és o, o basto una mica al davant i intentes inculcar això i, i, i visualitzar una mica el valor o et vénen donades vale? i amb el ritme que anem moltes coses vénen donades vale? a nivell de plataformes o a nivell de sensòrica o eh, per tant eh, o el dubte és hòstia s'està acabant el contracte tenim una plataforma i ara què fem? O si sigui, et ti una surt. Vale? Que, llavors eh, clar per això no es veu fins que estàs l'any anterior i dius hòstia he de felicitar i tot això ho té ell i ara que sigui aquest tio no surt què, què passarà? No? Eh, costa molt, costa molt eh, per això crec jo que en molts casos no s'ha sortit del pilot vale? eh, i quan parlava d'escalabilitat parlava en aquest sentit és a dir vale hem fet un pilot de residus hem fet un pilot d'energia o d'eficiència energètica però, però realment el valor es ve quan dius hòstia del capítol 2 me baixarà un milió d'euros. I ens diuen conyó, salen els ulls. Vale. Eh, no veuen tant la part de, de monitorització de ja sé, de la gestió punt a punt, eh, això vindrà després, el primer pacte és què em suposa econòmicament el pressupost fer aquesta estratègia, estratègia. Vale. per tant Parlem sempre de rendiment de comptes o de donar la inversió perquè realment es vegi atractiu. Si, si una administració concep un projecte obert i, i gran d'Asmart de, de, de City és perquè hi ha hagut pedagogia i hi ha hagut pròvies prèvies. Vale? En vam, vam aconseguir elaborar el pla estratègic després de, de fer uns quants, vam tenir dos Urban Labs, vam vindre privats, vam implantar solucions, era la manera de començar a explicar de què anava això a reportar un indicador intern i llavors va ser quan es va constituir una mica una comissió transversal i fer projectes una més amb, amb, amb ganes de transformar elements de ciutat i es va definir la estratègia també per anar a Europa a buscar fons Era una mica bueno, pilots intentar vislumbrar el valor per agafar realment una mica el, el tema en sèrio. A Tarragona des de la Fundació són autònoms eh, amb la part de promoció difusió d'espais de, i d'innovació oberta no van amb la part de tecnològica val? i la part tecnològica hi va més l'Ajuntament per tant que anem és la figura d'àmbit extra no és a l'Ajuntament va intentant expedient electrònic i la Fundació va intentant eh, obrir camí amb l'àmbit més de la difusió eh, conscienciació espais d'innovació oberta. Val? per exemple tota l'obertura dades que hem fet a la Tarragona des de, de l'Ajuntament el que hem fet és preocupar-nos per la tecnologia, el portal, juntament amb l'OC, automatització des d'origen, la gestió del canvi intern, val? però la part de l'Open Data Lab que hem obert l'ha fet a través de la, de la fundació i s'encarreguen de divulgar, promoure, crear un ecosistema eh, al voltant de les dades, val? formacions, eh, certificacions de perfils professionals en aquest àmbit, per bueno, tant és una forma de la part interna i la part externa no? d'anar combinant. Però costa. Freguntes? Eh? Aquí al davant. Hola, sóc l'Albert Harne del Servei Territorial de Trànsit de Barcelona, del Servei Català de Trànsit del Departament d'Interior. M'ocupo de temes d'educació per a la mobilitat segura, és dir, d'educar perquè no tinguem accidents de trànsit. Llavors, ens volia preguntar-te en relació al model vostre a Tarragona pel que fa als, als, temes, als temes educatius. No tant amb la idea de que ara m'expliquis què és el que busqueu, què és el que mesureu, sinó no, com ho feu, com busqueu o sigui, els indicadors de qualitat de l'educació a Tarragona, com això ho monitoritzeu i si no es pot parlar d'educació perquè és anar molt al detall, en general com monitoritzeu, perquè has parlat molt de monitoritzar. Llavors seria interessant saber com ho feu. No, mon, no monitoritzem. <ríe> no, eh, no ho explicaré ningú. <ríe> no, no, estàs a veure. No, eh, el concepte que jo tenia com a monitorització és aquesta eh, diguem una plataforma que és capaç de rebre el pols de la ciutat vale? a través de la relació de ciutadà amb els components urbans, mobilitat, etc. etcètera. Vale? Eh, Parlàvem més de plataforma, vale? òbviament hi deu haver els indicadors o mesures d'aquest àmbit però, però com a solució que ens reporti indicadors objectius de tot aquest àmbit no estem, no tenim plataforma. Però bueno, estàs en un bon lloc perquè la mobilitat caminarà radicalment. O sigui que... Més preguntes? Sí, aquí... sí jo, jo aprofitaré i faré un parell de preguntes ja que tinc el, la, la potestat d'estar aquí dalt doncs com a mínim. Um, hi ha dos, dos sectors o dos elements que crec que un l'has mencionat molt de passada. Has dit si no recordo malament no tenim les organitzacions públiques no hi ha personal públic preparat format capacitat bàsicament perquè el personal públic que s'ha escollit de les administracions s'ha escollit sota uns coneixements o unes bueno, amb el millor de les sorts actituds habilitats i aptituds però on, quan es van seleccionar no existia tot això llavors clar què em fem d'aquest personal públic això per una banda i per l'altra banda has parlat ara és més al torn de preguntes de la ciutadania també la percepció de la ciutadania és a dir més enllà de la moda allò, el tema polític és la ciutadania li fa por que ara recollim no més dades sinó que gestionem més dades és a dir la gent quan Facebook o altres xarxes socials li remena les dades no se'n va però es preocupa eh, si ara l'administració que sap que tenim moltes dades d'ells les comencem a remenar no se n'aniran bàsicament perquè no poden eh? poden també de municipi però si el municipi al costat també gestiona dades no, no sortirà de les nostres xarxes diguem però com fem que no es preocupi? Eh, doncs demostrant és a dir eh, en el moment que nosaltres siguem capaços de prescriure un servei a un ciutadà per les condicions i les dades que tinguem sobre ell ho agrairà i ho ficarà valor és dir si jo soc pare de dos nenes, eh, tinc un, un nivell de renta X i no sé què, eh, si l'administració fica en valor això i sap que jo soc un candidat a, un, a ser un, un usuari d'una escola o, o tinc un ajut que em pot donar sobre uns llibres i jo rebo una carta o una comunicació eh, electrònica, eh, informar-me de que tinc dret i que tingui a la meva disposició el formulari diguem-ho així eh, per demanar aquest servei i jo dic accepto hòstia no fiquem en valor això. O, dir, ara de ser, depenent de l'administració de quan s'obre un procés de subvencions d'ajudes de, de llibres i si no hi arribo tard merda ja l'he perdut. No? Uh -huh. Mentre l'altra forma si t'avança la demanda i em prescrius un servei en base a les dades que tens sobre mi xampany i pastes eh, i digui? això ho farem? Aquest és l'objectiu de això al final és ficar en valor detectar necessitats i prescriure els serveis realment necessaris eh, respecte als empleats municipals que tenim a data d'avui però això és com qualsevol transformació és a dir eh, no, no es podem fotre fora perquè no és a dir, hi ha un coneixement allà i, i una experiència i això s'ha de ficar en valor. Eh, el que toca és competenciar formar perquè aquests perfils professionals tinguin noves aptituds i habilitats digitals. Al final d'alguna forma els processos de selecció també s'han adequat en aquest nou paradigma i requerim noves competències i habilitats i per tant aquests processos de selecció han de ficar en valor aquesta aquest nova cultura digital. Per tant va de com aprofitem el talent que tenim a dins i el transformem i el competenciem en nous perfils professionals i com són capaços de traure aquest nou talent amb uns processos de selecció eh, acurats i a les noves competències i habilitats. Uh -huh. Dos preguntes aquí davant primer. Torno, torno a ser jo. Eh, Joan Gavardà ara en aquest cas és una pregunta més eh, aprofitament de tecnològic. Eh, ho has apuntat una mica o ho, ho has apuntat una mica abans és que eh, ara els ecosistemes eh, de, de creació de noves iniciatives eh, empresarials en, en, en l'àmbit eh, tecnològic. Eh, en els territoris d'aquests eh, intel·ligents eh, es necessita també molta aportació d'aquests sectors eh, privats que eh, puguin aportar aquestes innovacions. No? Aquests eh, nous eh, nous projectes també de, de, de de possibles serveis llavors el que volia preguntar és si en el vostre projecte ens ve que ha comentat que ho portava la part de, de la Fundació és l'incentivar aquesta la creació d'aquest ecosistema local de nova creació de, de que nous emprenedors nous noves empreses en el sector en aquest sector tecnològic eh, puguin començar a aportar eh, nous aplicatius que seran aprofitables per la per, per l Smart City no uh -huh. llavors eh, també seria la, la idea de que eh, no anar a buscar també eh, recursos fora sinó que la Smart City també favoreixi aquesta aquest nou nit de de de creació de de d'empreendedoria econòmic d'aquest sector i ja que ha nascut gràcies a l'impurs no, en aquest cas territorial uh -huh. com, com ho defineix no tant local sinó territorial eh, aprofitar tant -te de, de lo que tu mateix has incentivat no? si teniu previst aquest, aquest marc no, d'incentivar i posteriorment de del que pugui sortir que sigui retornable cap, a, cap al cap al projecte. No? Sí per exemple l'experiència última amb eh? l'àmbit de l'obertura de dades que comentava abans eh, s'ha constituït l'Open Data Lab vale? i el que han fet és definir durant un any unes activitats regulars en base a workshops vale? eh, on hi participen no solament Tarragona sinó ha pringut els Reus vindrant una empresa eh, amb, eh, amb explicar experiències d'obertura i per tant no fiquen valor només les dades obertes de Tarragona sinó del territori, vale? també pel que dèiem abans de comparar, d'aprofitar sinergies de determinats serveis eh, i d'aprofitar aquestes dades perquè emprenedors, el mercat, siguin capaços de generar nous productes i serveis vale? eh, i a la vegada també de fomentar el canvi cultural, parlarem de canvi cultural el, el, dins de l'administració, però és que la ciutadania també necessita aquest canvi de cultural. Si sí que té relació amb, amb solucions digitals però som capaços d'analitzar dades, de, de creuar dades, és a dir, aquesta cultura ves el tractament de la informació de les dades també s'ha d'explicar no? intentant reduir aquesta escletxa digital. Per tant és un centre de formació, un centre de difusió, un centre de, de, de certificació també per a empleats municipals i, i, i aprofitem a Data Lab per també per fer aquest canvi cultural també dels empleats val? i està obert eh, als municipis del camp de Tarragona i no és un tema circonscrit només a l'Ajuntament o a la ciutat de Tarragona però sí que va amb aquesta línia. No? Per exemple hi ha hagut altres projectes com com eh, com solucions de base tecnològica per a persones amb, amb, amb discapacitats llavors via instituts eh, amb unes impressores 3D i amb necessitats d'aquestes persones els alumnes van dissenyar doncs, uns gots i plats que facilitaven el menjar i el veure a aquestes persones. No? Dius home eh, és una forma amb filosofia smart de com millorar la qualitat de vida. No? Però clar aquests temes es gestionen via fundació en eh, un àmbit més territorial i obert no? amb agents locals i agents de, del territori i l'administració des del punt de vista de l'estratègia que, que mostrava abans de Gen 2022 es preocupa una mica més de la part interna que és de com evolucionar l'amistació electrònica interromparem eh, com definir més plataforma eh, amb, diguem així una mica més de, de tecnologia eh, que facilita una mica tot això no. Sí sí sí sí sí sí de fet la part d'obertura de dades doncs, ens van coordinar perquè ells establissin l'Open el, el, Data Lab i nosaltres establíem tota la solució tecnològica eh, i l'automatització de tota la publicació de les dades. No sé si volia preguntar per aquí. Allà. Al darrere. Gràcies Marxell. Ho sento eh? però és que em toca el cor això de quan parlen de del personal de l'administració perquè clar és que el problema per mi ja no és només el que tenim sinó com seguim seleccionant perquè no s'ha modificat res o sigui yeah. la normativa és la mateixa estem fent procés de selecció que és terrible tenim dos lleis de generals de pressupostos yeah. de l'estat que acaben d'obrir una porta bestial per estabilitzar i consolidar i, i, i no, te, no estem preparats perquè aquest procés és com és perquè la gent que ja està que se poden quedar una mica novi és que és terrible perquè ojo, eh? és, que, és que és molt fort perquè clar estem i llavors m'ha encantat això que explicaves de que esteu fent una cosa com pensar en intel·ligent, no De dir bona bueno, l'administració mentre es va posant a l'hora perquè té la marinera, no? Doncs no, no ens parem i, i fem posem com una altra capa, no, els que es dediqueu a tecnologia que feu capes i després vas intentareu, posem una altra capa que va avançant, perquè és que si no és impossible, perquè és que realment, jo sento dir, és que la gent que, la gent que està a hi gent amb moltíssim talent i amb moltíssim coneixement que l'únic que necessita és que li obrin les portes de, de, de, de, de la creativitat per entendre'ns eh? perquè jo, jo que vinc del món jurídic és terrible no perquè com com ens seleccionen com accedim com se'ns se'ns demana que estiguem que hem de fiscalitzar no se'ns parla de facilitar o sigui és, és molt tremenda jo penso que, que per això i els que estan entrant estem igual perquè no és que no no tenim unes una, eines. Bueno no sé jo crec que és tot un canvi molt molt fort en tot cas suposo que vosaltres també esteu tocant la part aquesta estratègica del personal perquè la gent que està està i allà està i a més en ganes de fer-ho bé estic convençuda eh? o sigui jo quan he treballat amb projectes d'aquests el percentatge de persones que no volen o que estan d'allò de dir no, no, no, no, no és molt baix el que passa que hi ha un esforç brutal d'adaptació perquè és com tot el que m'han ensenyat i m'han obligat a ser ara sembla que tinc que ser el contrari d'això no clar, amb unes tensions internes bestials perquè encima espera que, que, que els interventors seguim posant objeccions els no sé què seguim dient no sé què no clar és molt és molt complicat eh. No sé, bueno, jo ho dic en el sentit de que jo crec que el problema no és els que estan, és els, els que estan han de poder-se transformar i, i sobretot serà un mar regulatori que, que, que, que deixi a, a accedir talent que no cal que es quedi viure a l'administració que aquest és un dels grans problemes jo crec també no, no. No? Que, que fem selecció perquè la gent ens quedem a viure ja a l'administració per sempre, potser només veurem estar una estoneta aportant coses i després nos vamos no? No, no sé, saps què vull dir? I, no, quins, no? Bueno, no sé. i quins perfils estem seleccionant també? quins perfils estem seleccionant. I potser estem seleccionant Clar. encara auxiliars administratius. En És ja aspecte. no existeix la categoria d'auxiliars administratius o administració electrònica. No? És a dir, estem en un escenari en què la intel·ligència artificial, l'anèntica de dades, eh, l'automatització o l'actuació administrativa automatitzada serà real val? i per tant necessitem perfils en què prenguin decisions o entrenin aquesta intel·ligència artificial o entrenin els sistemes o parametrigin sistemes sota una lògica més de, de coneixement de, o tècnic no i encara estem seleccionant perfils eh, purament administratius amb la lògica de que, que ens ha picar l'informe. No? Per tant eh, aquest també és un repte i l'altre és que quan realment busquem professionals en aquestes noves competències habilitats el sector públic és atractiu per atreure aquest talent. Si s'ús a fora a preguntar Eh, uh, qualsevol xaval que acabi, tu tenies a l'administració pública? Vaja, a no sé que tingui la, la visió de dirés que vaig allà i me jubilo ja per sempre, pues vindrà. Però aquests perfils, o aquests primers perfils estem, no? de científics, matemàtics tal, uh, primer que costa troballs, vindrà a l'administració. O canviem-ho fou atractiu o nos quedamos sols o vinc de blockchain i desintermedia, ja està, clar, és, és així eh, A veure, és una mica bèstia dir-ho així però, però blockchain pot ficar en hacker la fe pública. Per tant, bueno eh els bancs sí sí sí sí clar per tant eh, estem en un context eh, Man, hi, ha, hi ha algun cas que de, no? diu, diu és que solament, solament me queden deu anys per jubilar, em diu conyo deu anys. <ríe> en deu anys ha canviat tot això ja, eh? el, el ritme que anem, per tant eh, ens toca, ens toca, el que tot això és que tot aquest personal, diguem, permeteu, que, permeteu que digui així, eh? són usuaris de tecnologia i són usuaris d'aquestes noves tendències. I sembla que entren per la porta a les 8 i diuen ponc m'ha canviat el cervell no? I diuen no no clar, és que l'expedient d'Antoni que dius home I, conya però si t'estàs relacionant estàs amb el WhatsApp estàs no? Al final dius, per què no? Bueno és un tema de cultures organitzatives no de que, de que això s'ha anat canviant i predicant. Més preguntes? No? Bé, doncs si us sembla si més preguntes jo simplement el que faré és tres coses. Primer agrair-vos que heu vingut que heu participat. Gràcies, Crec sí. que és molt més interessant no, no és que sigui, sigui interessant la, la ponència però sobretot l'intercanvi no. i, i la relació la conversa que per això li donem aquest espai gairebé més gran que la ponència en si mateix que simplement ens ha d'obrir una mica les idees per poder doncs després reflexionar i preguntar i, i conversar. Per tant gràcies a vosaltres per fer-ho. Gràcies a en Pep per venir per acompanyar-nos avui a aquesta sessió. Jo crec que està molt interessant d'aquí uns dies trobareu el vídeo i us l'enviarem per correu perquè no hagueu d'estar constantment entrant a la pàgina web. Intentarem ser intel·ligents i eh, ajudar-vos a, a que no talleu algun tros d'aquell sentit eh? sí o no a, a que no hagueu no, de no, constantment entrar i anunciar-vos que el 28 de maig hi ha la propera sessió Anem, intentem també avançar-nos fer els deures i pel 28 de maig vindrà una periodista digital la Carme Pairó no sé si la coneixeu és periodista de dades i el que ens intentarà explicar i així és el que més o menys hem comentat és una mica és un títol provisional encara no, no és ferm just aquesta setmana ho hem concretat la visualització de dades com a eina per a un, per a una per a una nova relació amb la ciutadania és a dir com fem aquesta presentació de totes aquestes dades mica A mica la banda que tu ara deies al final del màrqueting eh com expliquem tot això de les dades a la ciutadania doncs perquè tinguem una nova relació a la qual doncs no ens acabem separant sinó que continuem junts uns quants anys més però no, no per obligació sinó per voluntat. No Podem prendre molt eh, perquè també amb la línia de transparència també podem fer transparència comprensible més que. Doncs res moltes gràcies a totes i tots i moltes gràcies Pep per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Eh.